E E E E Tu suicidor BMB o să e E E E Mai mulne opreșit o pe al nostru să e E E E Da ți-o colozi să stai na ca moșă e E E E Că te dođi ubișe nici să ne ne ne că te dođi ubișe nici să recipe eu to poți să ne sări să radiș prin timp e A za noj zraje, je, je, je, je, bitno je ko si na je, je, je, u nama samo je bolom, sem nikde belije grad. Nazdravi si pa sad alkohol svakom od nas, ja, prospi za one što nisu sa nama danas, je, je, je, je. To je moj grad, da se živi konstantno, kafa mu podne lagano, skupat usplava jak što si se zlato, zlato vi se dijamanto, you'll be here but suicide or BMW, ja je, je, je, je, give ale big it challenge je, je, je, predigre šampiona znači kad nije do se, će, će, će, još kao maloj mlutkaj u beogradski ćošak je, yeah, je, yeah. još kao mali nos un the to street sa ćošak je, u glavi je 60 cifra je. Yeah. A poluk je koza Je, je, je, je Bitno je u ti na Je, je, je U nama je polo Zemlje gde beli je grad, grad Nazdravi si pa je sad alkohol svakom od nas Je Prospi za one što nisu sa nas je. Yeah.